Dezvluiri incendiare ale lui Traian Besescu, întâlnire cu un fost subliniere FFI, nu în eru subliniere INE. Dezvluiri incendiare ale fostului presubliniere Dintec, Traian Besescu. Actualul senator a vorbit despre întâlnirea cu un fost subliniere FFI, avut pe vremea când era subliniere FFBI al statului. S-a întâmplat în anul 2006 Besescu s-a văzut cu directorul de atunci ale FI, Robert Mueller Atunci, România a cerut asistent din partea sua pentru legislaia penal din România, conform B1TV Precizările fostului preedinte vin în contextul în care, în cadrul emisiunii de PB1 TV s-a discutat despre felul în care a pornit ideea protocoalelor dintre diverse instituții din România, iar în acest sens a fost prezentat-o ca blogram Vichileax, scris de fostul ambasador al SUA în România, Nicola Staubman. Îmi aduc aminte perfect întâlnirea, cum îmi aduc amintei întâlnirea cu directorul CIA-i cu important i, -i americani. Nu îmi e ruine de conimutul cablogramei, din potrivă! România era la stadiul la care a condus de vânturi, de grupuri de interese, nu aveam capacitate de reacție. iar întâlnirea cum ele era fost o bună ocazie de a-i spune ce avem nevoie de asistență putem combate toate fenomenele pe care le-am menționat. Cu a fost extrem de util pentru ce omul s-a întors înapoi în Statele Unite i s-a inut de cuvânt. FBI a asigurat o asistent tehnică extrem de util procurorilor, poliitilor ofierilor serei în combate de acestor fenomene care îi -au de obligaia a statului român. Nu mi este ruină de discuia cu meler. Ceea ce a transmis ambasadorul Taugman este perfect corect. Marea noastră problemă este ce experien american a fost pus în aplicare de român. Punct. Serviciile secrete, probabil influenat de discuțiile pe care le-am avut cu directorul CIA, cu ambasadorul, cu vicepreședintele, cu președintele SUA, cu eful Departamentului Stat, i-au rugat pe britanici să le dea asisten în scrierea legilor security naionale, asistent pe care am primit-o de la M6-M5. Au fost depuse la Parlament în 2007. Cu ce au plecat experii britanici a intervenit în la autohtonia mai strâmbat din ce era scris în proiecte, a declarat Traian Besescu.